Директорка одного із дитячих садків Запоріжжя Наталія Кузьменко каже, до них вчора прибуло 160 переселенців. Їх нагодували та розмістили у шести кімнатах закладу. «Почали приїжджати, перші, мабуть, десь була година четверта, приїхало до нас 105 чоловік, а потім приїхало ще 50, десь о сьомій, мабуть, ні, пізніше, о десятій. Перші поїхали до епіцентру в 6.30. 29 чоловік, потім поїхали до, на Львів у нас 77, на автівках у нас були люди, поїхали на автівках своїх. Одна із тих, хто залишився на ночівлю у дитячому садку – жителька Маріуполя Аліна Рибальченко. Каже, покинула рідне місто з мамою та двома маленькими дітьми. Ми їздили до Бердянської на машині. І з Бердянська тут Ми їхали до Бердянська на машині, і з Бердянську волонтери привезли сюди з колоною. Не було ні їжі, ні води, ні світла, газу, тепла. Все готували на багатті. Бах-бах і стрільба і все це в Вибухи: Бах-бах-бах, і стрільба, і все це разом. То підвал, то квартира, то підвал, то між стінами. Оголосили евакуацію. Ні, оголосили три дні тому. Ми ще думали: ну що, чи постійно у підвалі жити, чи по-людськи жити. Вже скільки ж можна. Галина та Аліна разом із рідними вирішили поїхати до Івано-Франківська. Тому разом із іншими переселенцями о десятки п'ятдесят муніципальним автобусом вирушили на залізничний вокзал Запоріжжя. «Ви привезли 63 людини, це в автобусі скільки було? – Так. – Це да. один автобус? – Один автобус за... привіз Ми людей, це ті, які залишились на Франківськ. – Коли буде поїзд? – Приблизно о 14.40. Біля залізничної станції чекали на потяг пасажирка автобусу з Бердянська Аліна та Тетяна. Боїмося, що ситуація стане хуже, боємося, що ситуація стане гіршою, щоб не було як у Маріуполі. Адже це дуже бачила новини щодо цього. Це дуже страшно, тому ми вирішили поїхати. Дуже втомилась. Дитина нервує і не спить погано. Далі в Івано-Франківській області будемо жити. У чоловіка бабуся живе там. Новини на Суспільному. Запоріжжя.